عن نطار العز ما لك يا عن العز لك يا أم عماد، حتى قاعة عقب مجوار حال، كل شيء فرحكين اجتمعنا بفرحتين، ثقت أفراح الحياة، شي قاعة شيخة المجد والعز والجمال، أم عماد الغالية صيفة صوت الشتا، سنة فدائية صغيرة، إن الثاين صاير عقل النساء مرضي كأب حد صاير حصاد والمفاخر فخر حاملات تنجبن راسعات بالعطان جد حيها بنت الحساد حيها بنت الرجال شامخة ومعربة طيبها يكفي بنات بنات يعزوك حاضرات دون شك أو شتال شيخنا وقال الفخر ساس وعماد الكفو عبد المجيد الفخر زياد وصالح حشدا لها ولكل سان، والفخر عبد العزيز والجوهر اغلى الغوال، هم فخرها وعزها وهم لها درع وسنان، يرخصون اعمارهم دونها في كل حال، والختام المسكي ما لك يا ام عماد، يا نصيله الشامخه يا عساس من الهوى، يا نصيله الشامخه